Malaru u nás, malar u nás, stejno si notoval. Záma neznám, to mi dal, to mi dal. Či mi dal penieži, či talar, či talar. Svoj silku mi, spoj silku mi, volá mal, mi dal penieži, či talar, či talar. Svoj mi, spoj silku my,